seria no? si existís aquest nou rol social que fos el treballador emprenedor i llavors de quina manera podríem articular les funcions i les activitats d'aquest treballador emprenedor. Potser si haguéssim en el món de l'ocupació hauríem de, de, veure, de, de crear aquest nou espai. Llavors doncs, veure que eh, la innovació per si mateixa doncs, requereix uns nous perfils i que potser, potser donada les circumstàncies, doncs, l'espai aquest intermig híbrid entre el buscar i, i l'empresa doncs, seria el, de la, el treballador emprenedor treballem amb el, aquest perfil i llavors preguntem quines són les eines que podrien servir en aquest perfil per desenvolupar millor la seva feina i quins són els tipus de projectes amb els quals es podria implicar. Parlem de projectes d'innovació de, i després doncs estem desenvolupant tota una sèrie d'eines, d'inventar feines, d'inventar projectes, de crear xarxa, d'atles de coneixement, que són els instruments que aquest treballador d'emprenedor fa servir per formar-se, per motivar-se i per crear xarxa i equip de treball eh, per després poder participar en projectes d'innovació. Dins de la LaborLab tenim diversos tallers. El que heu vist avui, avui estàvem amb un que és inventar feines. Inventar feines és Això és un taller més de creativitat en el quals doncs, eh, hem d'acabar creant un, un software que ens permet que permeti a les persones doncs, poder interaccionar amb aquest software i fer aquest exercici d'escolta. i quines feines ens podríem inventar. És un joc de suport a la creativitat i a l'imaginació. I ha nosaltres que són els d'inventar projectes, per exemple, doncs, ara, no, mentre assajàvem això de l'Inventafeines, sortien unes idees de projectes. Llavors doncs, això és també contingut per un altre tipus de, de grup que treballem doncs, amb, amb persones diverses. Passem a tenir una, una altra eina que és el de concretar els projectes. Llavors, és quan hi ha aquella idea que semblava interessant, doncs, doncs amb cinc o deu sessions doncs, es converteix en un projecte per tirar endavant. A part també tenim el que són els atles de coneixements el que fa és plantejar una aproximació visual als teus coneixements, i competències i habilitats. Llavors, doncs, com has arribat a un determinats coneixements, quines habilitats tens, però tot de forma visual i gràfica. Hem estat explorant en diferents perfils i hem treballat amb doncs, joves entre 16 i 20 anys, amb joves també de 20 a 25, hem treballat amb perfils universitaris, hem treballat doncs, amb gent de més de 55 anys, llavors busquem no? aviam com testejar el, el perfil de treballador o emprenedor, que són persones que treballen amb xarxa, i que de vegades no volen ni tan sols muntar una empresa, ni que no tenen la l'inquietud de muntar una empresa. Si un on cal, per una banda, socialitzar la tecnologia, és a dir, els enginyers van fent invents que després transporten a la societat i la societat s'ha d'adaptar a aquests invents, però no pot ser una adaptació de qualsevol manera, sinó que la societat ha de poder dir com vol i com necessita i què en que, vol treure de tots aquests invents. Per tant, s'ha de socialitzar la tecnologia i per l'altra banda doncs, tenim també que la tecnologia fa propostes i que d'alguna manera tecnifica la societat. En aquest doble itinerari és on hi ha moltes possibilitats de, de, de, de generar projectes, d'innovació i per tant per qui és per on poden créixer aquests perfils, per on es poden desenvolupar aquests perfils.